چلو بھائی پہلی ویڈیو ہے یار بھائی سپورٹ کرنا ٹھیک ہے بھائی آگے مرضی ہے آپ کی چلو ٹھیک ہے گئے ہیں ہم ہم نمبر ون کو فالو ہیں چلو نمبر ون کے ساتھ جاتے ہیں اس کے ساتھ ذرا مزے کریں گے مزہ آئے والا ہے ٹھیک کو فالو کے ساتھ جاتے او بھائی پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ کیسے آ گیا او بھائی اوکے فائنلی نیٹ مل چکا ہے ہمیں نیٹ مل چکا ہے چلو چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں, ہیں. نیٹ ماریں گے نیٹ ماریں گے نیٹ ماریں گے ویسے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ڈنڈے سے بندہ شوق کرتا یہ جا رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں تیز کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہنچو, ہے, no, God. صحیح, میرے ہاتھ میں بچپن چوت لگ گئی لگ گئی چوت لگ گئی لگ گئی آگ لگی آگ لگی آگ لگی یار یار یار آگ لگی آگ لگی آگ لگی what? سار دی سار دی سار دی پاور تو ساتھ میں اس کے ساتھ کرنے کی سوچ رہا ہوں میرے ساتھ کیا جانا ہے آگے مولی مارے گا قسمت بہت اچھی ہے اور بہت اچھی ہے قسمت یہ بھی نہیں لگے گا <laughs> نہیں ماریں گے ہے کوئی ٹینشن نہیں کوئی جا رہے ہیں کدھر ہے کدھر ہے میرا نٹ صحیح نہیں آ رہا ہے یار مار دیا سائڈ والے نے مارا سائڈ والے نے سائڈ والے نے مار دیا سائڈ والے نے مار دیا مار دیا اس نے لے گیا یار لے نہیں بچتے مشکل ہے بھائی مشکل لے گیا یار یار پینچیو تک کو بھی ابھی آنا بس गए नहीं बचते सुन क्या बोला तू अमीबे का सीन चेंज कर दूंगा भगवान है क्या भे मैंने जो भी किया ना खुद से किया है और क्या बोलता मैं रस कॉपी करता हूँ अभी मैं इंस्पिरेशन लेता हूं इन सब लोगों से एम, रस